Сьогодні ми організували міський етап всеукраїнської акції Зробимо Україну чистою разом. Взагалі ця акція проходить щорічно в Україні. Вона проходить 22-23 квітня. В тому році, на жаль, і за вторгнення повномасштабного Росії в Україну акція не проводилась. В цьому році ми вирішили провести її в парку в нашому для осіб з інвалідністю. Також до акції долучилися навчальні заклади міста, але по місцю навчання. Ми сподіваємося, що парк і взагалі наше місто трошки облагородимо, буде чистіше, буде приємніше. Всі залишаться довольні і цією акцією, і взагалі нашою прекрасною квітучою природою. Акція організована відділом молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту спільно із спеціальною Олімпіадою України. Діти з інвалідністю та особи з інвалідністю нашого міста долучилися до цієї акції.